Hurdana framtidsvisioner har unga på landsbygden och i skärgården. Vilka faktorer gör att vissa flyttar bort från landet och andra stannar kvar? Och Hur har kanske coronapandemin påverkat hur unga ser på sin framtid på landsbygden? Det här är en fråga som vi har valt att göra en djupdykning i. Och det har vi valt att göra genom Dags att prata-projektet och dialogpausmetoden. Och jag sitter här idag med Enrika och ann -Sofie. Och vi kommer att diskutera lite om det här. Och jag skulle vilja börja med att fråga Henrik, att vad är egentligen Dags att prata projektet och dialogpausmetoden? Varsågod. Tack. Ja, Dags att prata är ett, ett projekt som pågår under 2021 och 2022 där man använder en, en samtalsmetod som, som kallas dialogpausmetoden. Och projektet går i, egentligen den här målsättningen med projektet är det att få människor att samtala med varandra, föra en dialog uh, och, och på det viset dela med sig av tankar, reflektioner, erfarenheter. Och vi ser från fria bildningens sida att det här med dialog är jätteviktigt när vi tänker på hur samtalsklimatet idag ser ut i, i vårt land, både på sociala medier och kanske också annars. Att att man kanske är lite dålig på att lyssna, utan man är ganska snabb på att självskrika ut sina åsikter medan man har svårt att ta in andras åsikter, speciellt om det är åsikter som är annorlunda än ens, ens egna. Och, och då tänker vi att att, att ha en sån här metod där man faktiskt lär sig att föra en dialog och lär sig att lyssna på varandra är ett bra sätt att diskutera teman som är aktuella. Och, och vi har valt att, att ta upp frågor som vi ser att är relevanta i, i Finland och i, i svensk Finland. Så det kan vara frågor allt från från de här om hållbarhetsfrågor, eh, till nordiska frågor, samarbete i norden. Vi har haft redan tidigare under det här året har vi haft diskussioner kring dags att prata kommunalval, där vi diskuterar allt från demokrati och medborgarinflytande i svenska språkets ställning i kommunen svenskspråk i service och, och till exempel då ett, ett grönt Helsingfors var ett tema vi har diskuterat. Så nu hade det viktiga är det där att egentligen ge plats och tid för ett samtal med människor med olika bakgrunder. Det är också en viktig sak kanske i det här projektet att att, att vi önskar att det är människor med olika åldrar olika bakgrund för att få en mer mångfacetterad diskussion. Att ofta är vi vana att prata med de som tänker lika, men, men, men hur är det när vi får ett samtal med människor som kanske tänker lite olika? Och Då utvecklas vi också som människor i vårt sätt att tänka och se på, på olika fenomen. Så vad skulle du egentligen säga att är den största skillnaden med att sitta så här och prata fritt eller att prata via den här, eller genom dialogpausmetoden? Ja alltså dialogpausmetoden är en väldigt strukturerad metod hur man, hur man diskuterar. Och man, man följer egentligen den här, den här strukturen genom hela diskussionen. Och där går det ut på att det alltid är en i gången som får diskutera och de andra lyssnar. Och det finns en, en som leder diskussionen som egentligen inte kanske deltar så mycket i diskussionen men ser till att alla får plats och, och, och ett rum för, för sin för sin åsikt. Och, och det tror jag att det ibland behövs just att när man, speciellt när man för diskussioner som kanske väcker mycket känslor. Så då är det bra att det finns en struktur och någon som leder den här, den här diskussionen. Och, och det här, dessutom så, så det här, är det tänk, eller så är tanken också den att man kommer inte in i sin till exempel roll som man har som, i sitt yrke. Man behöver inte vara sakkunnig när man kommer in i en dialogpausmetod utan du kommer in som din, din eget personliga ja med dina egna åsikter och tankar och det finns ingen som har rätt eller fel eller någon som vet mer eller mindre utan vi, vi börjar alla liksom diskussionen på samma grund. Och, och också det att man behöver inte komma med något jätte fina reflektioner utan man får hämta fram allt vad man bara tänker på så det är liksom en väldigt öppen form av, av diskussion men ändå strukturerad. Tack och det är kanske därför också som som vi har valt att göra den just när vi pratar med ungdomar och när vi vill göra en djupdykning i det här tema unga på landet och skulle du Ann-Sofie vilja berätta lite mer om om det här frågeställningen varför vi just har valt unga på landsbygden och skärgården och deras syn på framtiden. Tack, om jag börjar med en liten kort bakgrund i vilket sammanhang det här sätts in. Just nu så jobbar jag med ett uppdrag på svenska och på landsbygdsnätverket som finns placerat i Seinäjoki det underlöder Euroskugs det, det är en del av EU:s programpolitik som berör landsbygdsutveckling och typ då leder program om man är använda med, med mera EU-termer och, och, och olika typer av landsbygdsutvecklingsprojekt och program. Och inom ramen för den nationella landsbygdspolitiken som inte in den här EU-delen så finns också ett nytt program som tar fasta på nu då, de här kommande sju åren. Så just nu så pågår ganska mycket programarbete, hur man ska jobba och tänka inför framtida satsningar. Och i båda det här sammanhangen så har ungdomens perspektiv kommit mycket starkt fram. Och det har gjort då att man på något vis försöker och vill och önskar fånga upp uttryckligen deras tankar inför framtiden. och Framförallt då ur en landsbygds- eller skärgårdsperspektiv. Och, och då tyckte jag eftersom jag känner till den här metoden och, och flera med mig att dialogpausmetoden kunde vara ett lämpligt metod för att helt enkelt fånga upp vad tycker och tänker ungdomar i svenskvillan men också på Åland vi får vi tänker oss nu den här svenska talendelen nu, inledningsvis av Finland. Vad tycker och tänker de om sin framtid? Och, och Ser man på världen nu, bara det här ett och halv, det här ett halvt åren som har gått, så har den ju radikalt förändrats. Och jag som har jobbat med landsbygdsutveckling nästan i allt för länge i och för sig, men, men i åtminstone i 20, 20-års perspektiv så. Ärligt sagt så hade det gått lite trögt mellan varven. Och, och, och fast man har haft många visioner och, och tankar och idéer. och Framförallt det här med distansarbete har varit jättelänge på agendan. Och så helt plötsligt så kommer en, en pandemi. Så ställer allting upp och ner. Och, och det var mycket det här också urbanisering Det här täthetsnormen man, man i princip karikerar. Man, man packar ihop sig i Helsingfors vi har jättefin, fin områden. Annanstans också i Finland. Och helt plötsligt så börjar täthetsnormen också ifrågasättas. Att, att är det här nu den rätta vägen? Samtidigt ser vi den hållbarhetsfrågorna kommer starkt på, på, på, på uppgång. Vi ser också det här med allt bara lokalt att bli hobbyodlare att man börjar värna om sin. Varifrån kommer maten det lokalt producerade maten och överhuvudtaget mycket så här lokalt allt det här. Är nya trender som är växer och vi ser också att ungdomar speciellt intresserade av det här. Och då blir det ju jätteintressant när vi tänker på framtiden för landsbygden och skärgården att vad tycker och tänker egentligen ungdomar? Hur ser de på sin framtid? Nu har vi då en digitaliserad värld på ett annat sätt. Vi har kunnat bevisa att det går att distansar jobba. Du kan vara loka lokal men du kan jobba globalt. Du behöver inte sitta i en stad utan via internet så är du uppkopplad till, till hela världen så, så så är du del av, av ett större sammanhang trots att du kan sitta på en, på en bynivå. Och då blir det som jag tycker, då, och många med mig, väldigt intressant att hur ser du ungdomen på det här, och vad ser det för möjligheter? Det vi tänker på, på, på att leva och bo och verka på landsbygden, men också kanske att driva direkta företag på landsbygden. Och det är egentligen det här nu vi hoppas kunna lite fånga upp via det här dialogpausmetoden för att de sen kunna ta fasta på deras goda idéer och kanske till och med då sätta vissa projekt i rullning. Yes, tack, Anna-Sofie. Eh, som sagt så kommer vi då ordna olika dialogpaussamtal med, med unga nu under hösten och även eventuellt fortsätta på våren. Och som du sa här att vi kommer försöka fånga upp så vill du berätta lite mer att va, vad gör vi med det här, de här åsikterna som kommer fram under de här samtalen? Vad kommer vi använda dem till? Jag ser framför mig för det första en samman, sammanfattning och policy kan man säga. Att vad tycker och tänker ungdomar i svensk Finland och även då på när vi tänker på landsbygd och skärgårdsperspektiv. Och sen hoppas jag också att jag kommer fram med, också med helt nya innovativa tankar som vi kanske vi gamlingar då, inte så där spontant kommer att tänka på. Att man kan till och med omvandla dem då i konkreta projekt. För nu finns ju faktiskt jättemycket pengar i rullning. Vi, just nu är vi inne då i in här övergångsperioder, vi tänker på EU pengar. Och, och, och det finns rätt mycket pengar bara där i den här övergångsperioden. Egligen pengar som snabbt borde komma ut. och Det är ganska kort tid på att, att binda upp dessa pengar och få igång. Så det finns egentligen jättegoda möjligheter att konkret sätta projekt. I rullning efter att vi hade kunnat fånga upp de här idéerna. Men då är det viktigt om man sätter nya projekt i, i, i rullning att de faktiskt då baserar sig på, på ett sådant behov och ett sånt önskemål så att det ska säga hitta den här målgruppen rätt. Och det gäller egentligen där ungdomens röst kommer in som ett jätteviktigt skede i den här förberedande fasen. Att deras ungdomsröster ligger som underlag för konkreta projekt och vidare utveckling av, av strategier framöver. Yes. Så om du nu sitter där och skulle vilja veta mer om dialogpausmetoden eller just de här unga på landet samtalen så gå in på www.bildningsalliansen.dagsattprata och ta kontakt med oss så hittar vi säkert på någonting tillsammans. Thank <phone> you. <rings>